Наразі у Смілі в 60 сім'ях опікунів виховується більше 80 дітей. На допомогу цим батькам завжди приходять працівники служби у справах дітей. Підкажуть, порадять, сконтактують, оформлять чи просто вислухають. Раз на рік організовують для батьків опікунів і колективні зустрічі. Дякуємо за те, що ви прийшли. Це говорить про те, що наша співпраця, наша робота, вона дуже актуальна і потрібна і вам, і нам. Тому що ми працюємо над єдиним завданням – виховання, утримання, належний догляд, забезпечення прав дітей-сирів та дітей, позбавлених батьківського пітлування. Ви для дітей-сирів сирі родина. І те, як ви поставите роботу в сім'ї, як ви поставите взаємовідносини в сім'ї, як ви будете дбати про дитину. Залежить її і психологічний стан, і проблеми в сім'ї. І, звичайно, в сучасних умовах від вас вимагається і витримка, і розуміння дитини. Всі ми зараз знаходимося в стані такому стресогенному, тому що ситуація в країні важка, напружена, життя теж дорожчає, і всі ці проблеми лягають... Перш за все, на ваші плечі. На зустрічі з батьками опікунами завітали представники влади смілим. Перш за все, вони подякували цим людям за таку соціально важливу місію, як турбота та створення належних умов для дитини-сороти. Цей комплекс послуг, який ми надаємо в нашому місті, може він і замалий, може його треба розширювати, але на даний час ми робимо те, що ми можемо зробити. У нас розширився спектр послуг по первинній медицині. У нас ви туди можете звертатися до своїх сімейних лікарів, діють, з кожним кварталом розширяються програми по наданню послуг пільговим категоріям і також вашим дітям, по відділу освіти – це дошкільні навчальні заклади і школи. На сьогоднішній день також всі працюють, ну, не можна сказати, що в повному обсязі, так як це було до війни, але, на жаль, в країні війна, тому Садки працюють, відповідно 11 по певним графікам роботи і школи в змішеному режимі, ми надаємо ось цілосвітній послід. Більш детально під час зустрічі батьки-опікуни дізналися про роботу навчальних закладів міста, про можливості підтримки в них саме дітей-сиріт. Ви можете звернутися до керівників закладів, і досвідки навчальних ваші діти і отримати ще додаткову допомогу. Особливо це стосується, в першу чергу, випускників 9-го та 11-го класу. Допомога з фонду СОБУ, є обов'язковою. На це заробіть увагу. І в разі потреби для будь-якого класу відповідно також передбачена така допомога. Детально інформували учасників зустрічі і про те, як буде відбуватися оздоровча кампанія в умовах воєнного стану, та які зараз умови оформлення соціальних допомог на дітей під опікою. Окремо було зазначено, що нині інклюзивна форма навчання є не лише у школах і садочках міста. Коледж та ЦППРК тепер теж зможуть навчати дітей з особливими потребами. Деякі діти були, наприклад, на інклюзивній формі навчання в закладі освіти. Як тим бути далі? Я хочу сказати, що наш техніку парчовик, Технології підтримав цю пропозицію, ми працювали з директором Олександром Івановичем, то там вони з цього року відкрили також інклюзивну форму навчання, тобто вони допомагають. Інклюзивну форму навчання буде відкрита з 1 вересня і це ППРК. тому теж, якщо ваші діти туди підуть навчатися, то також там можна отримувати і інклюзивну форму навчання там є, будуть асистенти вчителів, викладачів, тобто буде допомога якась. Це дуже важливо. Я, це, це дуже важливе питання. Я хочу сказати, що у нас працює ще центр барвінок у місті. Хто знає, то може там дітей були, може, і треба було відвідувати туди на реабілітацію. Це реабілітаційний центр. І ось в цьому закладі працює таке розділена може. Також попасти, що в них ми сюди також перевели інклюзивно ресурсний центр міський, тому він теж тут працює. І психологи, соціальні педагоги, регіологи можуть також надавати допомогу. Підтримку дітям та батькам постійно надають і в центрі соціальних служб. Тож, користуючись нагодою, ще раз запросили відвідувати всі різнопланові зустрічі, що проводяться у цьому центрі та в рамках проєкту спільно на дитячій точці. Це проєкт має. Назву «Спільно» – це соціальні послуги для громади, і в нас там організована щоденна робота із дітьми, відповідно, у кільку ваш, ваших дітей. Тому не хочеться, щоб ваші діти також долучалися, які долучилися, вони продовжували відвідувати ці заходи із психосоціальної підтримки дітей, а ті, які ще ні, не є, дуже запрошую вас спільно з дітьми відвідати і подивитися, про що це і як. І як це відбувається? Основна мета – це особистісний розвиток дітей, підтримка дітей у період війни. Тож, щорічну зустріч із батьками-опікунами організатори намагалися зробити як інформативнішою, щоб надати відповіді на всі актуальні питання, виклики та проблеми, що виникають у родинах, де виховуються діти-сироти.